זה הזמן לחשוב על כל הנשים. שתי אנחנו מכירים. לחשוב עליהם, על כל הולך. ברי טובים. לחשוב על כל הקניות. לחשוב על כל הקילום. Vale la tete acte que no cans maleigas eh a mi shallo que me ayen di la sheno la ומתוך החשיבה הזאת שאנחנו ככה כל אחד במקום שבו הוא נמצא עכשיו, מי בסגר, מי בבידוד, אנחנו מנסים לחשוב אחד על השני, מי שכבר ספקנו להכיר, שישיסטים, שנה שעברה בכיתה 50 חמשושים כבר השנה בזומים, ב בישיבה, עכשיו כשכולנו פה ביחד עם הרבנים, אנחנו רוצים את כל החברות הזאת שהולכת ונרקמת בינינו להרים קדימה. אתם רואים על המסך, בצ'ל גם את ההתכתבויות תוך כדי, הרב פני יהיה יקר, החברתי, גם כשאנחנו בזור, חברים. ואנחנו רוצים את כל הקשר החברתי הזה להרים למעלה. זה שראו כל ישראל לישם בסוכה אחת, זה לא רק בשביל שנשב ונריץ דחקות ויהיה ספאבה וקיפים ואיזה כיף לנו, זה גם, זה חשוב. אבל גם כדי להרים את העיניים ממהלה ולהתחיל לכוון את הלב לשמיים. אם תעיינו פה בין האקורדים, שימו לב גם לתמונות, יש להם uh, משמעות. יש פה תמונה של uh, גדרות, של תאי, אבל אור מאחוריהם. הלב כשהוא מחובר, הוא מורם לשמיים, אז הרבה הרבה הרבה מחסומים יכולים לפתח בלב שהוא העיקר. אנחנו רוצים טום טעם של שבת, טעם של התרוממות בקשר עם השם. הגדלכה אוהב אנחנו רוצים לסוכה, אנחנו רוצים לטבע. סוכה דירת הרי בעינן, גם למי שאומרת קבע, בסוף הגמרא אומרת שיש שתי דעות, ואנחנו יודעים שכשיש לנו מחלוקות בגמרא, הרבה פעמים מחלוקות הם לא קיצומיות, המחלוקות מחלוקות נקודתיות, אומרת, כולם מסכימים שיש ממד כזה וממד כזה, והשאלה היא מה מכריע. כשאנחנו הולטים לטבע, שימו לב לתמונה פה, סולמה מפדואל, אנחנו היום בארץ ישראל, ולא בחוץ הארץ, אנחנו רואים נבואות שמתגשמות הנגד עינינו. יש לנו פה קרם, יש פה בשומרון, יש לנו פה ערים, ופורשות שמתגשמות, ומזמינות אותנו להסתכל ימינה, להסתכל שמאלה, שרנו לפני רגע, זה שהקבורך הוא מרומם, שהוא פרה העולם, אנחנו היום כשבאים ללמוד אמונה, כשבאים לראות שיש אלוקים, אנחנו פשוט לפתוח את החלון ולראות כמה נבואות קורות לנו נגד העיניים. אני ממש אשמח שתוך כדי השיר הבא שנעשה, ייתנו לנו בצ'אט כל מיני דוגמאות לנקודות בבריאה, שאתם חובים דרכם את יד השם, העין, קורונה. או כל מיני כוכבים, כל מיני דברים שאתם רואים דרכם, איפה יש פלא בבריאה, דבר שמצביע בצורה מאוד גדולה על מה שראינו עכשיו בשיר הגדלחד, זה שהכזות הוא מרומם ומי יכול לברוא עולם כזה. ואנחנו רוצים להמשיך על הציר הזה, עם קצת יותר, קצבי, שמביא לנו... פסוק או תנכון ציטוט מתוך התפילה של החג שהיה לנו גם בחגים הקודמים של ראש השנה וכיפור, אבל בסוכות, השמחת תורה, הוא הולך ובא עם יותר שמחה, שאנחנו כבר נקיים. השיר שמזכיר לנו שאנחנו נבחרנו, שאנחנו לא סתם פה, יש לנו שליחות, גם עכשיו, שוב, אנחנו בידוד וסגר וכל אחד, והקשיים או האתגרים שיש לו, כשמלך העולם בוחר לנו זה מתאין באנרגיה. בואו ניתן לזה לקרוא, תימשל ריאל גלן, עוד טיפה למעלה את הדרף פה על המסרח ענתה בחלטן, בואו נתחיל עם אפסן תרף, חבור ארגל אותנו, ונפסית אבדנו, לא מבדנו מכל אדשונו תגידשתנו, במיצרותך, במיצרותך Tanto porque la agora למוקח אתה, בגל שעוני אפשר לגלגל, תעוסרתי מה למעטה, תודה מכל העמי. אהבת אותנו, ורצית בנו, יגל זורם מברית. אותנו, ורצית בנו, ואורבאתנו, Por a meio meio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 כי תשתנו במצוותך, במצוותך וכרבתנו עלכנו לגודתך כי תשתנו במצוותך, במצוותך וכרבתנו רבות, באת, חוקה, <laughs> עוד לפני שנים רבות, בילד זרחוקה רחוקה. עוד לפני שידעו מה זה קורונה, עוד לפני שידעו מה זה כל מיני מחלות אחרות, עוד לפני שידעו מה זה צ'אט שאפשר להריץ בו בליחות, בדחקות, לצחוקים ודברים רציניים. <laughs> הייתה התוועדות אמיתית, אצל רבי אמיתי, אדמור, אי שם, בפולינה רחוקה. <laughs> אתם יודעים שכשבאים לרבי, באים לטיש, אנשים באים ממרחקים, על הסוסים, על העגלות, מה זה? עד שיש הזדמנות לפגוש את הרבי, זה לא קורה אני רוצה להיות קרוב לרבי לא בגלל שאני מחפש חנפנות, בגלל שאני רוצה קשר, לכן אני רוצה שישירו איתו, לכן אני רוצה שיהיו איתו. זה באמת מה שמעניין אותי. אני חי בעולם אחר, בעולם אמיתי. ואיך זה קשור אלינו? כי החבר שלנו היקר שדהר בדרך אל הרבי שלו, לא עלינו, לא עליכם, שקה השמש ומה קרה, מה נכנס? שבת. שבת זה דבר טוב שהוא קורא, אבל מה לעשות שהוא בן צער יער, והלב שלו שבור נקרא לשניים כמו שפחה למים, זה אמרו, הוא, הוא לא יודע מה לעשות עכשיו, עוד רגע נכנס את שבת, פה ביער, הוא לבד, אין לו כלום, מה הוא יעשה? בלגן. ברגע האחרון הוא מתעשת, אומר, טוב, כל חסיד אמיתי יש לו בפקה שלו בקבוק טוב של לחיים, בשביל להרים, ככה, תמובד. טוב, לפחות יין, יש לי. מצה מהר, רבין שיש לו עוד עשר שבת, לקח כמה פירות, תפס כמה תפוזים, מצא גם איזה לחם יבש בצדנית מאחורה, התחיל ככה להריץ בראש של חוד שבת, מה הוא יכול לעשות, מה לא, עשה לעצמו איזה מיני עירוק. איך שהוא צלח התפילה של שבת, של קבלת שבת, צלח את ה... ואז מה קורה? מגיע הרגע שהוא יושב לחרסם את הלחמניה שלו, והוא נזכר עכשיו מה קורה אצל הרבי, איך כותב פה יהושע, מה קורה בישיבה, כ יש דינמיקה, יש גם לחיים, יש קצת קולה, יש קצת אוגיות, לא ככה, אוזניות, זום, תשמר לו הלב, הוא אומר, מה, איפה אני ואיפה הרבי שלי, איפה אני ואיפה ההתוועדות, איפה הקשר, כל יושב כמעט מתחיל לבכות. שנייה לפי שהוא מתחיל לבכות, תופסת, את אומר, מה אני בוחר? הרי הרבי שלי רבי כזה גדול. כל העולם יום אחד יבוא, יהיה איתו. היום השולחן שלו קטעים, יש רק 50 חסידים. יום אחד, כל העולם יבוא, יהיו חסידים של לא יוספיק השולחן הקטן, יביאו שולחן גדול, שיגיע עד אליי פה ביער, אז אני עכשיו יושב מול הרבי שלי, והוא מתלהב, תופס את הכוס קיים שלו, אומר, לחיים רבי, לחיים רבי, לחיים רבי, כולו באורות, לבד ביער. מוצאי שבת עולה על הקרקרה, דואר דואר, דואר, דואר, דואר, דואר, לרבי. מגיע לשם, כל החסידים עומדים בשתי שורות, מקבלים את פנם, לו כפיים, זה... הוא לא מבין מה הולך, הוא יורד מהסוס מהקרקעה, ותגידו לי, מה קורה? איך יזאתם שאני בא? מה הסיפור? אמרו לו, מה, אתה לא מה הלך פה? ליל שבת בתיש, כולם פה פתאום משתתקים, לא מבין עם מה קורה לרב, הרב רוצה מעיניים, ככה מתננה לזה. פתאום הרב צועק, לחי מוישלה, לחי מוישלה, לחי מוישלה, הבנו מה הולך. אז הוא סיפר לנו, שאתה תקועה בעיה, הוא ראה אותך ורוח קודשו, וזה וזה וזה, כל הסיפור, בענה גם עכשיו אנחנו בזוג, רחוקי וזה וזה. כל טוב. מה שמשמעותי לנו זה הקשר של הלב. אנחנו רוצים לחבר אותו, להרים אותו, ויש לנו שיר ישראלי שאברם פריד שר, שעוזר לנו הרבה פעמים להרים את המורל, גם בימים טיפה חסרים וכואבים. רק תפילה עשה. שיר חמוד, נוגע. ותקח אותי אל המסר, הוא שואלי, אלי, שהשמש תבור עליי ותראה לי שוב את משולי עורי לי לי את הכבילה שהשמש איי איי אותי אל איזה מסע? אל המסע ואימא vel zotta aret ve im bepsa shuv adrakh ayim ke keden ma kiumi asave ve apate rak תעבור עליי ותארה לי שוב את מישולהי עורי לי, אין לי, אקבילה, אסעה שיישר שתעבור עליי ותארה לי שוב רגע לתת לכם הזה וקחו אותו גם אליכם פה, אני ממש מתענהג על הצ'אט, אין כמובכם בעולם חברים. הדרך שעדמנו לצאת למסע, היא לזרום שיש. יש סוכה, יש כמה קנים של שחח, יש כמה דפנות, יאללה, אנחנו יוצאים לשטח. יש לזה הרבה הלכות, יש לזה הרבה פרטים, אבל מה שדוחף אותנו קדימה, זה שאנחנו עובדים ממה שיש. כשאנחנו יוצאים למסע, אנחנו בבקשים שהשמש תעבור עליהם, לא רוצה שתשרוף אותנו, סוכה מרובה חמטה מצילתה, צילתה, צילתה צריך אנחנו מבקשים פה שאחד זה שיכול ילווה אותנו במסע הזה. יש לנו פה הרבה רצון לאומו, הרבה רצון לקשר. הרבה פעמים אני רוצה לשיר ואין לי אומץ, אז אני מביא ירידה על מישהו אחר. הרבה פעמים אני רוצה להתבלט, אז אני מגיב. לפעמים אני מפחד להתבלט, אז אני לא מגיב. אם יש משהו שתקחו ממני מהאירוע הזה, אלה שכבר נפגשו איתנו בישיבה, אלה שחדשים פה בכיתה ט' של השנה, קחו דבר אחד, מרכזי, הקשר ביניכם, החברות, זאת שצומחת פה גם עכשיו בצ זאת שמתגלגלת בכלל, ככל שיותר יותר מכוונת למען, החי ורעי, ללב אחד של השני. ככל שיותר יותר מכוונת לקשר עם השם, הגדלך, ככל שהיא מודעת למסע שהיא פה בדלות וירידות וצחוקים וציניות, יכולים לאט לאט להתנקות, לחשוף את הלב. לחיים, חברים, לחיים, שנה טובה ומתוקה, סוכות שמח, מלא אור, מלא ברכה. לחיים, לחיים, לחיים, נחיים, מריאגב. אנחנו רוצים לך. אני מברכים כמובן לרב שמואל, לומר תודה רבה לרב אלד מוקדש, שהוא חבר אמיתי, יקר ששוטף לקמדת שווא פה ברחובות, ואנחנו ברוב השם זוכים להיות בקשר ישיר עד היום זכות שלנו, וגם כן הוא בא ומלויט אותנו ותמיד במחיוח נסוך ושירה וזמרה, אנחנו מברכים אותו, בזמן תזכו כולם ואנו אמין שהקדוש ברכו יברך אותו תמיד, רק בשמחות, בבריאות, ואשר על שפע, ברכה והצלחה וכל מעשה עדיו, ונזכה בעזרת השם לראות רק בשמחתו ובטובתו, אמין. אמין. ולכן אמור ולכן המשתפים העיקרים.